Thank you. Saya Sean daripada Blaster Mania Alright, je, kita berjumpa kembali ya. Lah. So, hari ini kalau jumpa meja macam ni Tak lain tak bukan, ada unboxing ya. Lah. So, unboxing model hari ini Dah lama tak buat lah model macam ni So, ini daripada brand baru Walaupun maybe dia adalah dibuat oleh company Yang pernah anda dengar Tetapi dia tukar nama ke apa tak tahulah So kita lihat apa model yang ada pada hari ini eh. Ha. Ah, okey. So ini dia model yang kita pada hari ini adalah M870. Kalau M870 ini adalah shotgun lah. Shotgun jenis gel blaster. Eh. Company dia nama apa? Uh, kalau anda lihat dia tulis ZS. Ah uh, apa? Ziyang Xing, Xiang Zing apa bendalah. ZS lah, okey. So, kotak cantik Kita lihat isi dia Hahaha Wow So, seperti yang anda dapat lihat Ini memang dart blaster lah Tetapi, dengar katalah Dia memang ada part Anda boleh tukar, artinya anda boleh upgradekan Dia menjadi gel blaster lah So, sekarang ni yang menembak gel bola Sekarang memang dia tembak dart lah Soft dart Ini soft dart lah, dia bagi dua jenis lah Satu jenis yang lekap Satu jenis yang macam ni punya Ok So dia ada bagi user menu Di User menu dia ajar cara nak pasang bud uh, Lepas tu dia suruh anda jangan buat apa-apa yang tak patut buat Dan ha, di sini dia ada ajar boleh kepik Dia ada bagi ni lah. ha, ni. ni rail lah dia ada bagi kiri kanan rail. Lepas tu dia ada bagi skru untuk anda ikat bat tulah. Alright Hmm saya rasa dia ada beberapa jenis lah. Kalau anda lihatkan gambar yang ni. So, yang kita ada sekarang yang ni. Ha, tengok, dia ada macam ni. Dan ada macam ni. So, ada tiga. So, kita dapatkan yang ni dulu. Okay. Dan shell dia cantik ah. Kalau anda lihat, ini yang depan ni dia metal ah. Anda lihat lah, ini metal. Ha, ini keras. Jatuh-jatuh, takkan rosak. Alright, dia dah bagi berapa ke? Berapa pijik lah? 1, 2, 3. Uh, sini, 2. 2. 8 dibagi bagi 8 biji hmm. Alright Kita tukar sikit nah, Kita keluarkan barang-barang dia Ok So Ini kita keluarkan yang ni dulu Shell Shell dia Kita keluarkan semualah Ok 8 Ini tak nak Ini nak Ha, kalau anda lihat lah, Oh. Dia punya design ah, ini dia. Wah, keras oh. Dia nylon, bukan kayu tapi ala-ala kayulah. Tengok siap dia ada ukiran macam ni ah. Ah, nampak cantik-cantik. Okey. Ah ha, dan dia ada bagi lah, ni. Ah uh, allen key panjang. Nanti anda boleh cucuk sini untuk ikatkan dia punya bud nilah pada body dia. Dan dia ada bagian ni, ha, penting. Pastikan anda memakai cermin mata keselamatan. Ha. Setiap kali anda main, ha, gel blaster cermin mata keselamatan kena ada. Ha. Keselamatan tu penting. Ha. Kena jaga. ah ha. Jangan rosakkan kita punya sukan ni. Kita panggil sukan lah. Yang kerajaan kita panggil apa, itu mereka punya hal lah. Okay. So, ini dia. Wah, cantik. Ha, dia punya bat, kita bat plate lah ni. Bottom plate lah. Ha, wow Bau rubber Dia ada tulis Remington eh. ha, Ini rubber Ini pasang sahajalah Belakang Dah siap ikat nanti So Dia ada bagi ini lagi ha, Ini Ini nylon punya Nylon Untuk anda ikat kat sini lah Kiri kanan ha, Bolehlah anda letak uh, Torchlight ke Ataupun attachment Apa-apalah Ada bagi dua Ui, Jatuh satu spuh Tak apa Yang saya nak ini je Ok ini untuk ikat bat. Yang lain Ini apa lah Panjang lah Saya tak sure yang ni apa Oi Dia ada bagi Part-part lagi lah Sebelum saya pasang Saya tak pasti lah Kita tengok balik user menu Sekejap lah User menu Oh dia kena ada ring ini lagi So dua screw tu apa lah Kalau anda tahulah ke, oh ha, saya faham saya faham ah ha, saya tahu, tahu tahu tahu yang skru yang ni tengok pun dah faham dah ini ya eh, dia ada bagi dua nampak so ini gantikan yang lah keluarkan yang ni so kalau anda nak ikat yang ni kan dia kena panjangkan kalau anda tak nak ikat nah tak payahlah kalau anda nak ikat yang ni anda kena guna skru yang dia bagi ni lah dan dia ada bagi nut di belakang ni ada nut nampak ah ha, nut dengan ni kalau nak ikat yang ni lah. Saya tak payahlah. Tak payahlah. Saya cuma nak ikat bat dia saja. Okay. Ni letak balik dalam ni. Alright. Kita try pasangkan yang ni lah. Ya. Uh, dia macam ni. Ni ada ni nampak. Ni ada lubang. Ni ada lubang. Ini ada batang. Ha, nampak ada batang. Kita ini macam. Okay rapatkan lubang <laughs> kepada batang. Ha, lepas tu kita cocok. wuih, okey okey okey. Okay. dia macam susah sekiranya. Lah. Ah, okey, ha dia macam ni. lepas tu ini dan ini cocok siap siap. wuih apa ni tak ngambun. Sekejap lah, dia macam tak berapa nak ngam lah. Hei, barang China. <laughs> Hei, kalau tak boleh cucuk yang ni lah, susahlah. Sebab kena, ha, boleh lah agak-agak macam ni, kan? Wah, cantik lah design dia. Saya suka. Ah, tak nampak. Gelap-gelap. So, saya pasangkan dulu, nanti kita jumpa balik. 2,000 years later. Alright, kita teruskan kita punya review. So, ini masukkan saja. Wah. Uy, uy, uy, tolak, tolak. Ya. Uy, uh. masuklah ada gel. Masukkan kepala dia dulu Apa yang menghalang? Hah, siap masuk pun. Wah, cantik lah. Wah, perasaan. Wah, double barrel man. Perasaan di tangan lah. Ha. Remington model 870 Fuji sedap lah. Menarik, menarik, menarik. Dia punya trigger pun warna merah man. Okay. Jom kita lihat sikit lah ha, Ni ada Remington, ni memang rubber Bau rubber tu kuat Memang confirm rubber asli Maybe daripada Malaysia <laughs> Ok, ini ha, Dia nylon ah, tetapi memang cantik lah Dia punya carving Dia tak ada lah Tak apa Cacat-cacat lah, ataupun tajam-tajam lah ha, Ini pun nylon ha, Sini ada satu reel Lepas so, tu so, anda dapat reel kiri-kanan Kalau nak pasang Ah ha, ini pun bukan rubber ini bukan kayu ah ini pun memang daripada nylon. Ah ha. sini ada tulisan sikit. Ini Remington. Ah ha, boleh masukkan dia punya apa? Shell. Ah ha, ini memang shell eject eh. Alright, so sekarang kita keluarkan ini. Ah ha, tengok dia punya shell. Dia punya shell wala nampak tak? Ini kuning-kuning kat tangan saya. Sebab dia memang metal yang sudah krom lah Nampak, wow, cantik Ini pun tebal Kualiti cantik Okay, so cara nak masukkan Memang Anda kena tarik macam ni Dia hold, yang first memang biasa masuk sini lah Lepas tu yang lain Masuk dari daripada belakang Kalau John Wick, sekali dua ha. Kalau Sean, satu-satu <laughs> Okay, boleh masuk semua lah Try, yeah. wow, boleh ya? Wah, boleh ya? Semua 88 biji boleh masuk lah. Yeah. So kalau tembak dia share ejek ya. Yeah. Ah, eh sangkut. Aduh, aduh, aduh, aduh, sangkut. Jap, jap, jap, jap. best wei lancar juga sebab dia sangkut tadi kerana saya tarik tak cukup ke belakang. Dia dikira sangat smooth lah, sangat smooth ah. Menarik ni, menarik. 26 2468. Betul ah, 2468. Okey ngam. Sangat menarik ah. Cuyu punya best lah. So antara model Chowbo ataupun Blaster ah jenis uh, shotgun yang menarik saiz memang okey alright sebelum kita test dia punya tembakan kita ukur-ukur sikit okey kita ukur dia punya panjang dulu 103 cm 103 cm saya tak tahulah benda view tu dia berapa panjanglah tetapi yang ini 103 cm dan dia punya berat kita tengok dia punya berat ah dia punya berat wui dia sampai ah, eh. eh duduklah diam-diam 1.5 lah kut sebab 1.5 1.576 Okay, kalau setiap dengan dia punya Ini semua Kalau sekali lilot dalam tu uish, Perasaan seronok ah, Perasaan di tangan memang best Perasaan pun rasa seronok Sebab dah lama lah Tak ambil shotgun jenis blaster yang menarik Ini dikatakan boleh di upgrade lagi lah Kepada gel ball punya Yang boleh tembak gel ball Sekarang memang kena guna dart lah Satu okay, poin 7 kilo lah So perasaan di tangan memang best sebab dia semua licin. Dan ada part-part besi. Ini rasa metal ah. Ah ha, ini metal. Yang bahagian bawah ni metal. Dia untuk anda store yang ni. Yang atas ni nylon. Ini kepingan ni pun metal. Kepingan ni metal. Ah ha, ini ada metal-metal sikit. So kita try tembak pula. Okey. Kita masukkan dat terus kita test FPS dia. Rasanya FPS tak tinggi mana lah, tetapi boleh tukar kepada jauh bola. Anda kena belilah kits untuk uh, jadikan dia boleh tembak jauh bola supaya perasaan menembak tu lebih kuat dan lebih seronok. Okay. Kita panggil Mr Chrono sekali. Saya ada dua Chrono ah, saya ada dua Chrono. So ada Mr and Mr Scott. Dua-dua <laughs> pun Mr lah. Ini dah takde berapa bateri ya. Lah. So kita rehatkan dia walaupun dia jenis yang baru lah. AC 6000 BT ya. Lah. ada Bluetooth punya. Kita hidupkan yang ni lah AC 6000 sebab ni bateri dia full. Kita buat setting dulu. Okay, macam mana Seth? Sudah lupa Ok 13.1 gram Ini 13mm 0.8 gram Sebab itulah keberatan lah. Satu biji uh, Panggil apa? DAT yang inilah Ok kita reload First masuk sini Tup. Lepas tu Style Sean Satu-satu kalau tahu John Wick ini macam eh, ha? ini macam ha? John Wick. Prap prap prap tak boleh sangkut. Ah, sekali dua. Alah alah lah. Okey, sudah 8. Jom kita tengok dia punya FPS ah. Berapa? Berapa? 52. Alright. Tengok dia ejak ah. Ha? Pun tak pun tak jauh dia melantun tapi dia lancar time dia keluar 47, woi oh, sangkut. Okay, saya time saya apa tarik ni tak apa, apa smooth itu sebab dia sangkut. 52 saya rasa average 50 macam tu lah. Eh, ha, betul pun 52. Okay saya nak try ya. Kalau saya buat macam ni saja boleh tak? Yang artinya satu tangan. Saya kocok. Panggil kocok ah, betul ah. boleh. Boleh, boleh, boleh. Saya tak taulah anda dengar ke tak ataupun anda nampak ke tak, tetapi memang boleh ya. Eh. Uh, di sini ya. Eh. Okey, saya try di sini ya. Eh. Sekali lagi. Ayak. Okay, Okey, atas sikit. Yap. Ah, boleh pun. Oh, tahap berkuat. Ah, ha, tapi memang boleh ya satu tangan. Memang anda boleh kocok bergaya ya, jenis bergaya dengan tangan kiri. Okay So, okey, satu lagi. Ha, betul lah 50 lebih lah. 50 lebih FPS. Ah, ha, habis. Hui, sangat menarik. Sangat menarik ya. Iyo. Kutip dulu, kutip dulu Dah kutip, kita sambung balik Ok guys, so ini dia Remington Remington M870 Daripada company ZS Ha, Ini dia Perasaan di tangan memang cun Warna kayu, memang menarik Klasik, siap ada double barrel Nampak macam menarik Dan dia boleh bagi lagi ada attachments Ini anda boleh letak sesuatu So ini licin, walaupun dia nylon tetapi dia nampak macam kayu betul lah So perasaan di tangan memang syok Memang syok Cuma anda kena upgrade sendiri lah kepada jenis uh, gel ball lah Dan saya rasa gel ball yang ni dia tak tak kalah lah. Dia memang lajulah Saya rasa lah sebab kit tu memang anda boleh upgrade kau-kau punya So dia punya shell memang dah cantik Lubang ini pun kena upgrade sikit kot Tambah satu-satu lah Rasanya macam tu lah So dia punya ni berkualiti Smooth, lancar Dan juga Consider bagus lah Harga tak berapa mahal Kalau anda nak uh, Try lah Usahakan Usah-usahkan usha eh? Di Sean punya website ke Ataupun mana-mana lah Yang anda boleh dapat Saya memang Masuk sikit je Tak banyak lah ni Sebab Sekarang you tahu kan Pasaran dah sendu apa So tak banyak lah Um, kalau anda nak memeriahkan semula kita punya industri blaster di Malaysia tak perlu nak beli sangat pun tak apa tetapi kliklah subscribe kliklah subscribe <laughs> kalau dah dapat RM100,000 maybe Sean akan bersemangat semula ataupun bersemangat kembali ya lah untuk uh, buat lebih banyak content lah, blaster ataupun try lah dapatkan sebanyak mungkin Plaster uh, untuk anda semua, walaupun ini memang barang sensitif ah, tetapi apapun memang dah buat lama dan kita trylah teruskan. Sekarang memang dah slow down, memang saya mengaku dah slow down, slow down betul-betul. Uh, pelbagai isu daripada sejak PKP lagi dan juga macam pasalan China pun ada masalah mereka pun dah kurang mengeluarkan gel blaster sekarang mereka semua mengeluarkan dart blaster that's why anda nampak semua ni dart so pada anda semua kalau anda nak industri ni ke, kembali lah, get kembali so anda kenalah ambil hati Sean so pastikan 100,000 dalam tahun ini 100,000 subscriber kalau dapat memang saya janji lah saya akan try Uh, lebih aktif Ataupun lebih giat lah Berbanding dengan sebelum ini So semua bergantung pada anda semula Panggil kawan-kawan ke Rakan-rakan ke Saudara mara ke Adik-beradik ke Siapa-siapa sajalah Tengok channel Sean Lepas tu Jangan lupa untuk klik Like Dan subscribe Kepada channel Blaster Mania Alright sampai di sini saja Kita berjumpa lagi pada video akan datang Saya Sean daripada Blaster Bye-bye